Τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε και το υπερβολικό άγχο, φοβίε, κρίσει πανικού, εθισμός στο αλκοόλ, εθισμός στο κάπνισμα ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που μα βαραίνει στην καθημερινότητά μα είναι η δύναμη του υποσυνείδητου μα. Το υποσυνείδητό μα έχει όλε αυτέ τι πληροφορίε οι οποίε δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα στη ζωή μα και με πολύ γρήγορο τρόπο μπορεί να μα απελευθερώσει από αυτά. Το μέσο με το οποίο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το υποσυνείδητο είναι η διαδικασία της ύπνωσης όπου είναι σαν καθοδηγούμενος διαλογισμός που δημιουργεί στο σώμα μία βαθιά κατάσταση εσωτερική ηρεμίας και γαλήνης σαν να έχουμε κάνει τρεις με τέσσερις ώρες μασάζ μέσα σε μία μόνο ώρα Στο σημείο που έρθουμε σε επαφή με το κομμάτι μας αυτό τους ζητάμε να θεραπεύσει όλα αυτά τα οποία μα οδηγούσαν στο να κάνουμε αυτές τι και να βάλει στη θέση τους τον σπόρο για το πως θέλουμε να βιώνουμε τη νέα μας πραγματικότητα. Εκεί δηλαδή βάζουμε την πληροφορία για το πως θέλουμε να βιώνουμε την καθημερινότητά μας με έναν πιο όμορφο, λειτουργικό και ευχάριστο τρόπο. Αν είστε 100% αποφασισμένοι ότι θέλετε να αφήσετε όλα αυτά τα προβλήματα στο παρελθόν και να κάνετε το βήμα προς τη νέα ζωή σε μια πιο όμορφη και ευχάριστη πραγματικότητα επικοινωνήστε μαζί μας.